Στις 26 Ιανουαρίου, ένας αστεροειδής θα περάσει κοντά στη Γη. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 7 και 34. Τα μαγαζιά και οι τράπεζες θα ανοίξουν μετά τις 8. Οι γονείς θα συνεχίσουν να ανησυχούν για τους βαθμούς των παιδιών, αλλά καμία οικογένεια δεν θα ανησυχεί μη βρεθεί στο δρόμο. Στι 26 Ιανουαρίου, οι μηχανές παίρνουν μπρος και η κοινωνία στέκεται όρθια. Αρχίζουμε την πραγματική διαπραγμάτευση. Χαράζουμε νέα πορεία μαζί με την Ευρώπη. Στι 26 Ιανουαρίου, η Ελλάδα θα είναι μια χώρα με ελπίδα για όλους. ΣΥΡΙΖΑ